Засвіти в серцях наших, Владико, чоловіколюбче, не тлінне світло Твого Богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвідчення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелії від Йоанна. В той час, побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили. Це справді пророк, що має прийти у світ. Ісус вже довідавшись, що вони хочуть прийти і взяти Його силомі, щоб зробити царем, відійшов сам один знову нагору. Коли ж настав вечір, учні Його зійшли до моря і, війшовши в човен, поплили на той бік моря до Капернауму. Уже смеркалося, а Ісус ще не був, прийшов до них, і море схвилювалося, бо був сильний вітер. Пропливши вони яких 25-30 стадій, аж бачать, Ісус йде по морю, наближається до човна і налякалися. Він до них каже, «Це я, не бійтеся». І хотіли його взяти в човен, але човен зараз же причалив до землі, до якої прямував. На другий день народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов разом зі своїми учнями, і яким його учні відплили самі. Інші човни були стевері... стеверіади близько до того місця, да їли хліб, коли Господь воздав хвалу. Отож, коли народ побачив, що нема там ні Ісуса, ні Його учнів, сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. І знайшовши Його, потім боці моря мовили до Нього, «Учителю, коли ти прибув сюди?» Ісус відповів їм, «Істинно, істинно, кажу вам, ви шукаєте мене, не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть Син Чоловічий, бо Його Бог Отець назнаменував. Сьогоднішнє Євангеліє є частиною однієї великої події розмноження хлібів. І як вчора ми чули в Євангелії про чудо зцілення, яке вчинив Ісус, і захоплення людей, подібно інше чудо, про яке сьогодні чуємо, знову показує нам це велике захоплення людей. Тобто є дуже уважні до знамень того, що робить Ісус, до знамень того, що відбувається навколо них. Але бачимо також сьогодні і парадокс – Ісуса намагалися взяти Силоміць, щоб проголосити царем. Він залишає натовп людей, йде молитися, йде спілкуватися в своїй розмові, в духовній розмові з Отцем, як, як зазвичай це робить. А пізніше ті, що хотіли Силоміць його зробити царем, будуть судити за те, що є, що є цар, і будуть також хотіти, щоб він був розп'ятий. Ми бачимо також ще іншу деталь. Люди є дуже уважні, тому що побачили, що один тільки човен відплив разом з учнями. Ісус залишився молитися. Але і бачимо також учнів, які пливуть у човні, і Господь, який супроводжує. Є поруч своїх учнів, поруч із тими, кого, кого вибрав. Навіть тоді, коли вони прикладають цілу ніч зусилля, щоби веслами гребсти через це озеро і переплисти на другу сторону. Бачимо також і зусилля людей, які прикладають для того, щоб віднайти Господа. Але шукання, в якому це зусилля шукати Господа, якому вони віддаються, є зв'язане не з тим, щоб стати учнями Ісуса, вслухатися в Його Слово, перемінити своє серце, але для того, щоб Мати хліб до схочу, щоб ніколи нічого не бракувало. І тому Ісус каже: шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб, тому що хочете, тобто не тому, що чудо змусило вас застановитися, хто він є такий, що командує над природою, що панує над недугами, що виганяє злих духів, тобто торкається віри. Але ви дозволили промовити, собі у своєму серці тільки вашим потребам, потреби голоду, який може бути заспокоєний. Тому запитує, яка, який справді є мотив того, що шукаєте мене або що хочете залишитися зі мною? Господи Ісусе, допоможи нам щоденному житті з нашими потребами і труднощами шукати у Твоєму Слові розради, і разом з Тобою проходити в нашому щоденному житті. Допоможи нам ніколи не шукати Тебе тільки для того, що можеш зробити для нас чуда або забрати від нас терпіння. Дай нам шукати Тебе, тому що Ти є нашим життям, Ти є нашим Господом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.